Дитяча точка спільно у центрі сміли чекає всіх смілян та густе міста, що мають діток. Цей простір є місцем, де підтримують, допомагають, порадять. Наразі отримали допомогу від ЮНІСЕФ у вигляді дитячих наборів одягу. І набори вони однакові чи в кожному різне. Е, набори йдуть універсальні і на хлопчиків і на дівчаток. Е, по кольору ну можуть відрізнятись по кольору, але наповнення ідентичне в них. Так, це в нас від нуля до трьох місяців. Такий от комбінезончик, носочки. Ну і тут такий костюмчик. Це від нуля до трьох місяців. Зараз ми бачимо з вами подібний набір, але це вже набір, який е, пишуть наші е, спонсори ЮНІСЕФ, що це вже набір до 12 місяців. Тут вже додаються шалик, шапочка, рукавички. І ми бачимо. Е, е, Такі носочки ну, там комбінезон і також більш... так, так. збільшений комбінезон. Працівники Центру соціальних служб наголошують, що це саме підтримка для смілянських родин від європейських благодійників. Наші спонсори – Юнісеф, партнерство кожній родині, в рамках діяльності нашої точки спільно. Зробили підтримку для містян, тому що дуже часто люди говорять, що багато допомоги йде на внутрішньопереміщені посіби. Надійшли набори на діток від нуля до 14 років. Але сміляни, що потребували підтримки, вже одяг для старшеньких діток розібрали. Наразі залишилися пакунки для малечі до трьох років. Покажемо набор від двох до трьох років. Тут є спільний ага. сучасний джемпер. Шали, ша... і шапка, шапка. і перчатки, носочки. Які, да, це спортивні танці, такі можуть бути зараз, знаєте, так модно ходити вручний такі... ну, дитячий так. і також є джинси. Вони може зараз вже не такі актуальні, як були б, як було холодно, але ми бачимо, що це утеплені джинси, можна потім буде носити, uh -huh. і також по техній тут є такий дитячий комплект, який можна застосовувати власне, як домашній одяг, або піжамка, uh -huh. або навіть утеплені сподні. Uh -huh. ну, і ризачки, і риза... і Коли був дощ, це була така доречність, тому що, чесно кажучи, ну, не першої необхідності ризовики, не завжди купуєш, але вони Потрібні і діти з задоволенням зувають дризовики і, і, і, і шли покалюжам. по калюжам, і батьки не турбуються, що будуть змочені ноги, що діти засудяться. І це всі, весь цей набір безкоштовно, смілянам за наявності паспорту і свідоцтво про народження ваших дітей. Запрошуємо, тому що Сміляні також мають отримати підтримку, допомогу і відчути, що вони є власне, центром уваги в нашій громаді і нам не байдуже, який їх стан і як вони дбають про своїх дітей. Попередньо у нас була велика кількість наборів, вона була віком від нуля до 14 років, оперативно було освоєно 14, 9, 12, 7, 5. Ці швидко розійшли зараз. Ми маємо в великій кількості і готові задовольнити велику потребу від нуля до трьох років. Речі на дитячій точці, що знаходиться на першому поверсі готелю «Сміла», видаються з 9 до 13 години. Але сама точка працює з 9 до 18. В рамках проєкту «Спільно соціальні послуги» тут проводиться дуже різноманітна робота. В рамках проекту «Спільно соціальні послуги» у нас діє соціально-психологічна підтримка дітей та їх родин у часи війни. Зокрема, ми велику увагу приділяємо саме емоційному розвитку дітей, організовуючи наші заходи з елементами арт-терапії, групову роботу, через тренінги, взаємодію з дітьми, через гру і через підтримку самої дитини в цій грі. Щоденно розписані заходи відповідно вікової категорії. Це і арт-терапія, працюють підліткові клуби, які спрямовані на розвиток особистості, навички комунікації, емоційний розвиток і формування емоційного інтелекту підлітки. Також діє клуб. Для самих наших маленьких смілян та гостей міста, де вони вчаться пізнавати цей світ, розвивають дрібну моторику і вчаться взаємодіяти один із одним. І також діє клуб із творчого розвитку дітей, має він таку чудову назву «Мастерне чудес», де діти через розвиток своєї творчості вчаться пізнавати цей світ. Майстри класи більше розраховані на другу половину дня, тому що діти знаходяться в школі, да, вони можуть прийти сюди після школи. А для самих маленьких, які не відвідують садочок, до е, обіду діють на 11.30, щочетверга ми запрошуємо малечу доєднатися до заходів із театральної логотреміки, називається цей курс. Вже чимало смілян та родин з числа випо знають про діяльність дитячої точки спільно. Але ті, хто вже скористалися тут хоч раз послугами, стали і постійними відвідувачами. Я являюся опікуном своєї внучки Кузьменко Аліси. Вона сюди ходить на заняття, на читайлика, все їй подобається. Граця приходить сюди, з задоволенням відвідує тут. Тобто у вас з'являється вільний час трошки більше? Ну і так, в мене, звісно, в мене для себе вільний час, а вона займається, і. їй Скорісті подобається, тут да, да. допомагають тут, нам і дають, і іграшки дають, все що хочеш. Що... Дуже... Чи скористались своїми тими наборами? Так, да, і набор ми отримали. Від «Юнісеф» да, все підійшло? Да. Ну, ще трошки великувата курточка, так все, все отлично. Та вже ходить, Так, да, да. та запрошує, Інга Вікторовна запрошує і ми приходимо, коли нам кажуть, група у нас создана. Були тобто всякі майстер-класи тут, тут, да. тут багато чого буває, дуже цікаво. Всі новини та розклад занять на дитячій точці спільно можна дізнаватися на сторінці Смілянського центру соціальних служб у Фейсбуці.